Γεια σα. Στι τελευταίε δύο μέρε, μιάμισε την εκκρίβεια, ήμουν στο κρεβάτι. Τη τετάρτη μάλιστα έκανα σχέδια και πρόγραμμα για το πώ θα περάσω τι επόμενε μέρε από την 5η μέχρι την Κυριακή και το τι θα κάνω με τη δουλειά μου, με τα παιδιά μου κλπ. Είχα κλείσει χειστήρια για αύριο να πάμε στο γήπεδο. αλλά την 5η το πρωί ένιωσε μια διαθεσία, ψάπρωσα στο κρεβάτι και σηκώθηκα την παρασκευή το μεσημέρι. Ουσιαστικά σήμερα είμαι καλά, οπότε το πλάνο μου για το τετραημερο 5 5η με Κυριακή, φύγε στο βρόντο. Όταν σχεδιάζετε ένα πλάνο, Έχετε ένα plan B, ένα εναλλακτικό πλάνο τι θα κάνετε σε περίπτωση που το αρχικό σα πλάνο δεν λειτουργήσει. Αν όχι, μήπω όταν σχεδιάζετε ένα πλάνο, είτε πρόκειται για πλάνο προ την οικονομική σα ελευθερία, είτε είναι ένα πλάνο διατροφή, είτε είναι ένα πλάνο γυμναστική, είτε είναι ένα πλάνο διακοπών, μήπω θα έπρεπε να έχετε και ένα plan B, ένα πλάνο το οποίο θα ακολουθήσετε σε περίπτωση που το αρχικό σα πλάνο δεν λειτουργήσει όπω το σχεδιάσατε. Οπότε καλό είναι να έχετε ένα Plan B για κάθε περίπτωση. Στη σελίδα futurepro.gr μπορείτε να βρείτε μια εκπαίδευση που έχω ανεβάσει, είναι ένα 40 λεπτό βίντεο, είναι δωρεάν. Στο οποίο εξηγώ πώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Internet Marketing στη δουλειά σα, ώστε αν οι offline μέθοδοι πλέον δεν σα φέρουν αποτέλεσμα, να είστε καλυμμένοι. Να έχετε σύγχρονου τρόπου ανάπτυξη επιχείρησή σα. Μπείτε στο futurepro.gr. Εγώ είμαι ο Θανδό Ραμπατζή και θα το πούμε στην κορυφή. Γεια σα.